بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله مشاهدين على عزة لكم جميعا اليوم كنتو في السوق مدينة الصمارة شاركم معكم أتمينة الفواكه شاهدين على عزة. محمد سمايك تفاح تحال نيو ستين بارك الله الخير مشاهدين على عزة تفاح نيو ستين الريال حاج كثير. لا. الله يزيد الخير لا الله فاكية تبارك الله فاكية اللوز شحال واصل اللوز اللوز سيدي 19 18 لا هذا آه. 16 1600 الغرگع 18 18 كوكو <تصفيق> 900 900 <ده> هذا التمر <تصفيق> هذا 460 هذا حلو. بارك الله الله ييسر لك كي ما الوقت بعدا <تصفيق> الله يحفظك الله يبارك فيك اه وهذا راجل <تصفيق> واش ناشط حقوقي في تبع لا لا لا عندي القناة كنشارك مع الناس <تصفيق> المعلومات والخير هذا قناة قناة أبوها بالرحمة مرحبا سيدي قناة أبوها في يوتيب بارك الله ولي. فيك الله يستليك مرحبا سيدي الله يعاونك حفظك الطين المشاهدين الله يزال خاصها شي حاجة أه هي الطنجية خير بارك الله هذا شحال داير محمد ألفين وستمية ريال هذا العود هذا لي يشرب بارك الله يا رب الخير يالاه ها ها الفيديو <تصفح> <تصفيق> دورت. آه دورت. مزيد. لا هادور هادور طولو الدور عاد لا <تصفيق> اليوم. لا اليوم لا اليوم السوق كله <تصفيق> خير تبارك, <تصفيق> <الله تصفيق> تبارك الله الله الله الله تبارك الله دوك ليا القرا دوك ليا خلاص خلاص <تصفيق> <تصفيق> تبارك الله الكيلو شحال مزيد عشر 10 الله يستر لك عاد كمل دلاح مزال باقي ليه كمية الله يستر ليك يلاه سين نخلوك الله يعاونك شريتي 60 خليتها 260 بصحتك الله يعطيك السهال دين هذا الرمان 140 الرمان هو اللي داخل اليوم جديد ياك واحد اللي داخل الرمان ياا شحال كاين ديال الرمان 140 140 خيس تبارك الله خيس <تصفيق> خيس الله الا الرمان زين تبارك الله هذا كول هذا تحية لك الله يحفظك الله يحفظك والعنب العنب حتى هو 260 تبارك الله الله يسر لك خويا الله يحفظك الله يستر ليك شحال <تصفيق> اخويا الحمد. 10 بارك الله القرعة 10 زيان لك <تصفيق> زيان الله يستر ليك والحار تا هو الكيلو ياك راه مي ياك شحال داير شحال 20 درهم 20 درهم بارك الله مزيان ياك يلا سيدي جاني ندخل تا لي 160 تبارك الله الله يسر لك هادي شحال دايره هادي شحال دايره هادي حمص اخويا خلي الله <تصفيق> ينصر <تصفيق> <تصفيق> لينا <تصفيق> اخويا <تصفيق> <تصفي الله يعاونك. سلام عليكم. الله يستر. اه وراه ديما تنصوروا انا ديما. الله يحفظك، داير بخير ياك. الله يستر لك. الله يبارك فيك، الله يحفظك، الله يستر لك. الله الله يحفظك. البيض 25 لاش؟ كثير صحيحة؟ 25 اللي البيض اليوم. مزيان الله يستر لك. صايب واحد نصيص. ####أرجع نسالي ورجع لي الله يسر أنا خليت لك داب فوطتك الأمر دير لنا شي حاجه زينه ياك يعني <تصفيق> <تصفيق> يا الله <تصفيق> يا الله يسر سعيد توما شحال... السعيد سعيد كدير بخير الله يبارك الله الله والكيلو يعني من يدري الله يدري هنيه بخير سير الحج شي زين بخير الله يحفظك سير الله سير هذا سير الله ما الوقت بعدا كل شيء آمين كريم. يا رب، آمين آمين يا ربي، آمين. أحلو. بيض البيض شحال خويا البيض؟ 25. 25، ثمن هو هذا؟ هذا هو السوق هذا هذا يدير في السوق. ياك كل شيء. زين، حينت سولت واحد قال لي 25، أنت يا 25. 30 في الحانوت. 30 في الحانوت، آه. هاك هاك. مزيانة الله يستر ليك. يلا الله يعاونك. تبغي تلقى يا إن الله اللهم بارك. السلام عليكم واش جيتي شي عطريه من البلاد زينه؟ كل شي زين كل شي ناجح. كنت مسافر يلاه جيتي يلاه عمر السوق هاد المره بارك الله الناس رجعت من الناس رجعت من العطله ورجعت من الصيف ورجعت بارك الله السوق اليوم عامر لا لا عامر السوق اليوم قد ليلة بيخي الله ليلة بخير الله يحفظك كيفاش؟ لا لا عطريه زينه تبارك الله الله التومه هي زينه تبارك الله بارك الله يفتح فتح فتح شوف فتح, فتح. الله يعطيك الصحة الله يلا زين تبارك الله بلدي ياك هذاش حذير الكيلواد بنيم الليل ها بنيم اللش الله يلا خير موجود ها الله حبك على سلامتك يا الله كيف كيفاش؟ كيفاش؟ كيفاش؟ عندنا في السوق اليوم ولا؟ اليوم في السوق سيدي سوق السمارة، جينا مع الناس. لا لا عامر اليوم إن الله لا تبارك الله. اللي اللي الله. زين تبارك الله، عامر خير, خير موجود. خير موجود. لا لا خير موجود. كاين الغلا ما لا ما غلاش. دايره <تصفيق> 140 لا لا لا 100 ريال. ريال. تبارك الله. سير 260 ريال. خير موجود. خير هادي هي كيف مقاصيه ب 400 درهم 400 غلل غليت ياسين الطين الطين الطين محمد الله موجود الحمد لله الطين <تكتر> اه سوبر <تكتر> سوبر بارك الله شوية. اش بغيتي؟ هادو شحال دايرين الناس محمد؟ أه خمسة درهم خمسة درهم الغربال؟ هادو أه 240 ريال 240؟ هادشي ياك؟ الناس تبارك الله عليك يعني. قصرية قصرية سيدي كاينة كاينة من 600 مية 400 800 300 ريال كل واحد على قياسه. آه قياسه؟ اه داكشي اللي كاين الله طواجن توم كذلك ومثال الله سيدي محمد تحياتي لك الله يستر لك الله يعاونك اه مشاهدينا نصور معاكم كريسيات اسيدي محمد كثير الله يستر الله الحمد لله الله يسلمك هذا أعد... بخير شحال دايره هذيك 60 زوينه آه، وهاد الخلاط هذا؟ كاين هذاك 3600، كاين الآخر 16000 هاك اللي عنده فين هو 3000؟ هذا مليون آه هذا، هاك مزيان أسيدي محمد، الله يستر ليك، الله بارك يا ربي الويديات الصولا اللي شي حاجة اللي خاصها شي حاجة يجي يسوق عند محمد او آه وراه هنا راه باين الثمن من مناسب طايح الشارع ياك طايح شويه مزيان وراه الشيء اللي بغات الناس رباطه شويه الله يكون في العون الناس تقلب على الرخاق على سيدي محمد الله يهنيك كيضروا اللي كيضروا لقدام راه هذا الراجل هذا راه الله يعمرها دار خير شبيه ####والله راه صيب مع الناس حوايج تبارك الله هو هذا الراجل هذا جا عنده# يجي عنده# جا عنده هنايا راه عنده حويجات زوينين ندير وليدات الناس دراوش وحوايج الله شو الحويج الحوايج الله إيلا كتلقا فيهم شي حوايج مكاينين في الجديد... بال والله ديال البار كتلقى فيه شي بياسات هالبار. مخيرين جودة في الجوده اه حوايج كاع تشري كاع جديد ما يضرب لك قد ما هذا اللي تلقى في البار والجوده مزيانه تحياتي لك 160 شوف القميجه هذيك دراهم الحوايج ديال الاولاد الصغار فينا هما هادو هما وليدات صغار هما من لهيه اه هاد الحوايج ديال الوليدات انا اه حوايج ديال الوليدات الصغار هما هادو مشى هما هنايا كرم مدير الدره باه وي جدي الوليدات الصغار يا الناس مساكن الله يسر لك الله يسر لك الله يحفظك ديري يا ها 40 درهم الوحده مزيان الله يسر لك الله حمدك ما غليتي شويه ما غليتيش لا لا ماشي قاعد تفهمي ما. غليتي شويه ملحافة شحال درهم درهم ملحف هذا ها هو بخير خويا هذه شحال درهم ملحفة مزيان لك البريو فين هو اه هذا اه هذا 1200 ميل 12 امازون امازون شحال مزيان خويا الله هذا تركي آه. تركي هذا هذا دابا في ترك مزيان آه. مرخص الناس آه عليك الله لك تحياتي لك الله يحفظك بارك الله فيك ناس العيون ناس العيون وهاد زيان نتا مزيان خويا مشرفين مشرفين سارهين خويا لك ناس سكين خليها الله يستر لك لا لا غلو غنحيدو هذا نخلي نخلي سام يلا يلا بارك واحد شويه السي ياسين زيان السي كثير كيدير مع الوقت هانيا الله, حبدك. الله حبدك. السوق عامر يوم واسيس بارك, بارك الله, الله يا رب خير بعدك شديد رجع خضرة شحال يا الخضره 100 ريال 5 ليمون 140 الله يحفظك خويا خير خير موجود تبارك الله قلت لي 5 دراهم 5 دراهم خلطه بارك الله ما عطيتيش شحال دايره مطيشه 140 140 لا مطيشه 100 درهم 100 درهم خير خيشه بالليمون وبطاطا اللي ليمون الليمون ميار 140 ميار ميار ميار ما ميار ميار ميار ميار ميار ميار ميار ميار ميار ميار لك الرمان ميو. زين ميار زين الرمان الله يا الله ميار الله يعاونك مبارك يا الله ميار ميار ميار ميار 260 بارك ذكا مزيان أنت مزيان الله يستر لك الله يحفظك الله يصلح ليك 260 بارك الله يستر الله منو شحال منو يا موسى؟ 6 درهم مزيان الله يستر بارك الله يارب خير موجود؟ 6 كيلو تكون 4 كيلو لون كبير شوي الله يسرك خويا البنان شحال الله يحفظك 10 دراهم مزيان اخويا الله يسر لك كولي راح لك الله يسر لك آه. الله يحفظك كيفاه من هنا الدكاله ديريكت خويا الله عليهم تحيتي لهم من هنا حيوا الناس ديال الدكاله تحيتي لهم الله اللهم بارك بارك الله يا رب 10 دراهم خير موجود الحمد عشرة لله 10 دراهم الله يكمل لك بالخير خويا الله يستر ليك الله يحفظك الله يعاونك الله يحفظك <تصفيق> الحامض مشاهدينا الاعزاء القره الصفراء الحار القره الحمراء خير موجود عند الرجل هذا السلام عليكم كي واصله 10 دراهم والحامض 0200 240 هذا الحار 40 ريال رقم 0 اه مصيفة. ها هي 40 ريال مزيانه سيدي الله ييسر لك <تصفيق> <تصفيق> الله يعاونك الله يحفظك الله ييسر لك هذا الرازي هذا. في السوق راه <تصفيق> معروف العنب يعني تبارك الله خويا العنيبات شحال دايرين شحال 160 هذا بارك الله العنب بلع... كناسيه تبارك ايه. آه الله الله يجزى <تصفيق> بارك الليال. الليال الله يا رب الله خير هذا سبحان الله يني الخير خير هذا القمح هذا القمح هيك هذا القمح قمح شحال هذا الكيل وهذا هذا ما داك تي على شحال كل شيء هذا الذره هذا قمح مقرش 100 درهم هذا الزرع تبارك الله يا الله علنا العنب. الله أنا ألعن صاحبنا العنب. 260 مئتين وستين لا لا الله خضره الله مئة ريال ستة دراهم كل ستة ياك محمد كل ستة ياك كل ستة كل ستة دراهم ها؟ ما تيشوش؟ اللي اللي هي اللي دايره بارك الله. يا الله الليمون درهم. بصلة اللهم بارك يا الله. هل داير بارك الله. <سان> لا ريال. الله لا رب. حيث. لله. خيزة مشاهرة الى الثلاثة يا رب. ما سبعه دراهم خيار ستة ذراع، سلطة الحلوة، السلاوي، الجلبانة والخيار، يا الله مشاهدينا الاعزاء تحياتي لكم، كنا معكم اليوم من سوق الخضر مدينة السمارة تحياتي لكم جميعا، نشاركوا معكم المعلومات والأثمنة وإلى سوق جاي إن شاء الله إلى فيديو قادم إن شاء الله جاهية لكم والسلام